Cele comisiei serei vine cu acuzabil grele, Coldea terenie subliniere într-o realitate paralel. Ați fi dat comisia? Trice presubliniere din Telecomisiei ISREI, deputatul Marian Cook sublinierea, spune vineri ce a avut senzația, la audierea de joia lui Florian Coldea, ce fostul adjunct SREI terenie subliniere într-o realitate paralel subliniere. Ieri spune ce-a asistat la o continuare a declarațiilor laurei podruca covesic. Personal, mei declar profund nemulțumit de răspunsurile oferite de domnul Coldea. Am avut impresia ce această Tereie subliniere într-o realitate paralel, îi contrazice pe toți specialii subliniere din justicie care au atras atenția ce aceste protocoale sunt ilegale subliniere încalcă Constituția subliniere codul de procedură penală. A perut ce am asistat la o continuare a declarațiilor doamnei Povesi, nu e vorba de colaborare, e vorba de cooperare, nu e vorba de echipe mixte, e vorba de echipe comune. Parcă am văzut un scenariu pus la punct de cetre artizanii din omului Sereidna Dna din ultimii ani. Într-o ultimă încercare a lor de a-i minci pe românii propun protocolul încheiat de Cetreserei cu parchetul general conține înclecerii flagrante ale procesului penal, eludând principii prevăzute în legea fundamentală a cerii, dar sublinierei în legislația penală, se arată într-un comunicat de presă al deputatului Marian Cuc sublinierea, presubliniere din dintre de subliniere ieră i vicepreșinii. Iered din teal comisiei de control Serei, potrivit Mediafax. Cu sublinierea suscine ce Florian Coldea a sfidat comisia parlamentară de sublinierei, întâlnirea de ieri trebuia să aducă o serie de clarificări despre modul în care a acționat SREI pe parcursul mandatului său, dar mai ales se oferă explicații despre protocoalele încheiate de C3 cu diverse instituții din justiție. Atitudinea lui Florian Coldea a fost una total inadecvată, desfidarea membrilor Comisiei sublinierei a instituției Parlamentului. Domnul Coldea nu a înțeles încă obligațiile lui atunci când se prezintă în fața Comisiei SRI Sublinierei. Acest lucru se datorează modului în care a funcționat relația dintre SRI Subliniere Sublinierei Comisia Parlamentară în trecut. Un alt aspect pe care a vrea să-l pentru domnul Coldea. Nu este comisia noastră, domnul Coldea nu face parte din comisie, este comisia Parlamentului, iar rolul acesteia este să se asigure CSRI-ul, nu-l subliniere IDEP, subliniere e subliniere, subliniere pe atribuțiile legale, a mai afirmat Marian Cuc, sublinierea. Parlamentarul spune chiar ce prin modul în care s-a comportat, Florian Coldea a arătat ce încearcă se ascund adevărul. Modul în care a răspuns prin în prezent la audierile din cadrul comisiei demonstrează, fereputind detagat, ce Florian Coldea încearcă din rescutării se ascund realitatea sublimierei adevărul care au e sublinierea altii la suprafață. Se ascund din ovsia ei de a fi creat în România un sistem paralel de putere de tip stalinist, din perioada anilor 50-60, în care deciziile erau luate de tandemul Securitate-Procuratur. <fie> în acela e timp. Dacă vorbim de Florian Coldea trebuie să analizăm sub linierei acțiunile pe care le-a întreprins sereni împreună cu celelalte instituții din justiție. Epadna a subjugat justiția serviciilor, a pus parchetele în slujba srei ului sporind puterile acestuia peste cele prevăzute de lege. Un vice subliniere din telecomisiei de control SRI. Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a fost audiat joi pentru a doua oară în comisia de control SRI. După discuții care au durat sub apte ore, Colga a declarat presei că momentan nu există protocoale ale serviciului sublinierei că vulnerabilitatea poate fi folosită de oricine. În plus, Coldea a vorbit de terede, amintind de pilda lui Inda.